اللہ الرحمٰن الرحیم اب دیکھیے کہ ہم اسپیشلی نئی امت مسلمہ کا تذک نفس اور شریعت یعنی جو ہماری بیسٹ پریکٹسز ہونی چاہیے اس کے احکامات ہیں جس میں آپ تفصیل سے پہلے تو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کچھ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ ہمیں ارشادات فرمایا پھر یہ بتایا کہ آپ نے نئی نئی چیزیں دین کی ایجاد نہیں کرنی کہ اس کو دین کا حکم نہیں بنانا پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں دوسروں کو ایک سائیکولوجیکلی غلام نہیں بنانا ہے آپ کی تعمیر شخصیت کا طریقہ کیا یہ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد کچھ ایسے احکامات آ کہ اگر قتل ہو جائے قصاص تو اس کو کیسے کرنا اس کو مینج کیسے کرنا ہے یہ اسپیشلی حکومت کو احکامات دیے گئے وصیت یعنی جب کوئی فوت ہو تو فوت ہوتے ہوئے انہوں نے وصیت کیسے انہوں نے کرنی ہے روزے کے احکامات آ گئے قبضہ فراڈ اور کرپشن کے بارے میں احکامات بھی آ گئے کہ یہ آپ کے لیے بڑا گناہ ہے پھر عبادت میں تفصیل سے عمر اور حج کے احکامات آ گئے اور جہاد کے احکامات بھی آ گئے اور پھر اب ٹاپک ہمارا چل رہا ہے سوشل اسٹڈیز کی جس میں کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور نکاح اور یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور پھر طلاق کا تو اب تک تو آپ اس حصے میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جوا اور شراب کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتے تھے تو اس کو روک دیا گیا یہ نہیں کرو ہمارے یہاں بھی لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو نہیں کرنا ہمیں اور پھر یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ جناب یتیم یتیموں کی خدمت آپ نے کیسے کرنی ہے اور اس سے پھر نکاح کے احکامات بھی آئے کہ جناب آپ کسی مشرق خاتون یا مشرق مرد کے ساتھ کوئی خاتون بھی شادی نہیں کر سکتی اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ ازتواجی تعلق ہو جائے تو پھر اس میں کس چیز سے بچنا ہے تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر خاتون کے کوئی پیریڈ چل رہے ہوں تو پھر اس پیریڈ میں آپ کا ازتواجی تعلق نہیں ہونا چاہیے باقی سب کچھ جائزہ ہے آپ کے لیے تو یہ بتا دی گئی اب اس کے بعد ایک نگیٹو معاملات آئے ہیں کہ میاں بیوی کی علیحدگی سے متعلق قسم یعنی کچھ لوگوں میں ایسی غلط عادتیں بن جاتی ہیں تو اس کے احکامات آ گئے ہیں اس کا اب ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں بسم الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر سر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے ولا یج اللہ قرد تن لیمانی کم ان تبر و تقو و بین الناسی و سمیع و کہ خواتین سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں انہیں بھی سمجھ لو اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسنے سلوک کرنے حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ اور متنوع رہو کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تمہارے معاملات کو یعنی اب یہ کیا بات ہے کہ عربوں میں کیا تھا کہ بھی وہ کسی وقت غصہ آیا میاں بیوی بی میں تو اس پہ جناب یہ قسم کھا لیتے تو خدا کی قسم میرا تم سے کبھی تعلق نہیں ہوگا تو اس قسم کے ہمارے یہاں بھی یہ حرکتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے اس کو بتا دیا کہ بھی تم ان قسموں کو تم کبھی اس حرکت کے لیے استعمال نہ کرو اللہ کے نام کو بس صرف تم لوگوں کے حسن سلوک کے لیے حدود الہی کے لیے رعایت کے لیے اور لوگوں کے مابین صلح کرنے کے لیے تم یہ کر سکتے ہو لیکن اپنی لڑائیوں کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی قسم کو استعمال نہ کرنا پھر ارشاد ہوا لا یوا خز کم اللہ بلغ فی ایمان کم ولا کن ولا کنا خز کم بیما کسبت قلو بکم و غفور اللہ غفوری اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو جیسے عرب بے ارادہ قسم واللہ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازمند تمہارا معاوضہ کرے گا اور حقیقت یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا بدوار ہے یہ بتا دیا کہ جناب جو قسم آپ اچھی طرح سے عقل کے ساتھ آپ قسم کھانے لگیں تو اس پر بڑا خیال کرنا کہ اللہ تعالی اس کو سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے جاننے والا ہے اور تمہارا مواقع بھی کرے گا تو یہ یاد رکھو ایسی حرکت نہ کرنا ہاں لیکن اربوں میں کیے کلچر آج کل بھی ہے کہ ویسے ہی کسی گفتگو میں بغیر سوچے ہوئے ولہ یہ بات ہے تو اس طرح کہہ دیتے ہیں ولہ کا مطلب خدا کی قسم لیکن وہ کوئی قسم کو ذہنی طور پہ نہیں سوچ رہے ہوتے بس ویسے ہی ان کے لفظ میں و اللہ نگل آتا ہے تو ٹھیک ہے اس میں تو فرما دیا گیا اس میں ٹھیک ہے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن اس کے علاوہ اگر اپنی عقل سے صحیح طرح سوچ رہے ہو اور پھر تم ایک ڈسیزن لے رہے ہو تو پھر قسم نہیں یہ روک دیا گیا لزین منسائیم تربسو اربعتی اشور اشور فعین فا فعن فا اللہ غفور الرحیم وَن عظم الطلاقا فعن اللہ سمیم اس لیے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے چار مہینے کی مولت ہے پھر وہ رجوع کر تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے اور اگر طلاق کا فیصلہ کر تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں اس لیے کہ اللہ سننے اور جاننے والا یعنی اگر میاں بیوی بی میں کوئی یہ لڑائی ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی یہ قسم کھا بیٹھے کہ جی خدا کی قسم میں تو اس سے کبھی تعلق نہیں رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک لمٹ رکھ دی ہے کہ بھی یہ قسم تم نے کھائی ہے اگر ایسی حرکت تو چار مہینے کی ہے اس میں تمہیں واپس کرنا ہے اس کو سب کینسل کرنا ہے اور اگر نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ طلاق ہو جائے گی یعنی طلاق کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر خاتون سے علیحدگی ہو جائے گی اور اگر طلاق کا سچ مچ فیصلہ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہی ہے یعنی اگر آپ کے کچھ ایسا تعلق بن رہا ہے میاں بیوی بی کا تو اس میں یہ پابندی کر دی کہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا یہ نہ ہو کہ بس اپنے جذبے میں اور اپنے جذبات میں آ کے غصے میں آ کے نہ کرنا بلکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے لاجیکلی سوچ کے ریزنس کو سوچ کے اللہ سے ڈرتے ہوئے پھر طلاق کرنا ایسے نہ کرنا تو یہ ہمیں حکم دے دیا گیا اس کے بعد پھر طلاق اور عدت کا جو قانون ہے اب یہ عدت کیا ہے کہ اس کو ججمنٹ پیریڈ اسے کہا جاتا ہے تو اس کے احکامات بھی ارشاد ہوئے يتربس ولا يحل لهن أن ما خلق اللہ فی ارحام کنہ بلآخر و بغول تونا احق و برد ہنّا فی دل کا ان ارادوا اصلاحا اصلاحہ مثل ہنّا مصل بالمعروف وللرجال علیہ ہنا دارا جاتم و عزیز الحکیم اب یہ سینریو یہ کہ شادی کا آبجیکٹو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی محض ایسے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بس سیکس کے تعلق کو ایک لیگل معاملہ بنانے کا یہ آبجیکٹیو نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اگلی نسل کی خدمت ہم نے کرنی ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ گھر کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا ہے جو کہ جسٹ لائک ایز اسکول آپ کہہ لیں اسے کہ جس میں میاں بیوی بی مل کے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جناب ہم اکٹھے رہیں گے اور اس میں پھر اب جو بچے پیدا ہوں گے ان کی خدمت کریں گے اور یہ چلتا رہتا ہے پھر اس کے بعد جو میاں بیوی ہیں وہ بھی بوڑھے ہو کر بالکل بچے کی شکل بن جاتے ہیں تو پھر بچے ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا گیا اب اس کیس میں اگر یہ آپس میں میاں بیوی میں تعلقات اچھے نہیں بنے اور آپ علیحدگی میں سوچ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرما دیے کہ بھائی یہ یاد رکھو تمہیں ان چیزوں کا یہ خیال کرنا اور یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جب خواتین کو طلاق دی گئی ہو اور اپنے آپ کو تین پیریڈ تک انتظار کر لیں یعنی ایک منسس پیریڈ جو ہوتا ہے تین ہے اس تین یعنی تقریباً تین مہینے کے برابر ہوگا اس کا اپنے انتظار کرنا ہے یعنی ابھی آپ نے طلاق میں تو صرف یہ ایک سوچا اور کہا کہ ہاں جی میں آپ کو طلاق دینے لگا ہوں لیکن اس کے بعد تین مہینے کی لمٹ رکھ دی ہے کیوں اب آگے دیکھیے اور اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اسے چھپائیں اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لیں یعنی اب تین مہینے میں اللہ تعالی نے دو ریزنز بتا دیں ایک تو یہ کہ اگر جس وقت یہ طلاق کا پروسیس شروع ہو تو اس وقت یہ بتا دیا کہ ابھی اس تین مہینے کے لیے انتظار کرنا ہے اپنے ابھی خاتون اپنے گھر میں رہے گی اور ان کو پورا جو بینیفٹ جو ایک لازمی تھا کہ شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرتا رہے وہ کرتا رہے گا اور اس تین مہینے کے اندر یہ بھی ہو جائے گا کہ اگر خاتون کے پیٹ میں کوئی بچہ پیدا ہونے لگا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا اور انہیں خاتون کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ چھپائیں گے نہیں بلکہ صاف بتائیں گی کہ ہاں جی یہ بچہ ہو گیا پروسیس اور شوہر کے لیے یہ ایک آپشن دے دیے کہ اگر چاہیں اگر بیچ میں تعلق ٹھیک ہو جائیں آپس میں اب جو لڑائی جھگڑا تھا وہ سیٹل ہو گیا تو پھر یہ اجازت ہے کہ وہ اس کو لوٹا سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں یعنی کینسل کر سکتے ہیں اس طلاق کو تین مہینے تک کے لمٹ دے دی گئی کہ تین مہینے تک تم کر سکتے ہو تاکہ بچے بھی واضح ہو جائیں اور تم اگر لڑائی جھگڑا ختم ہو رہا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہو تم یہ اس لیے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان خواتین کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور یعنی مخلص شرفا کا طریقہ کار کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں یعنی یہ بھی بتا دیا کہ خواتین کے لیے بھی حقوق ہیں اور مردوں کے لیے بھی اور یہ کس طرح کے جو بھی شریف لوگ جس طرح جس کلچر میں جیسے ہوتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہو اس کے لیے ٹھیک ہے کہ عدالت بھی ایک یا گورنمنٹ بھی اس کا قانون بھی بنا سکتی ہے کہ بھی یہ ہونے چاہیے یعنی رسپانسبلیٹیز خاتون کی کیا رہے گی مرد کی کیا رہے گی اور طلاق ہو جائے تو کیا کیا رسپانسبلیٹیز رہیں گی یہ لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ قانونی ترجیح کا ہے کیونکہ فیملی کی معاشی ذمہ داری شوہر پر ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ آپ نے تیار کیا ہے تو اس کے لیے جو آپ کے سب سے زیادہ رسپانسبل وہ شوہر ہوں گے اس لیے کہ ان پہ فائنینشل رسپانسبلیٹیز ہے جب دیکھیں بالکل آج بھی آپ ایک کوئی آپ یونیورسٹی بنا لیں کالج بنا لیں اسکول بنا لیں یا آپ اس کے ساتھ آپ کوئی کمپنی بنا لیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سی او کی ضرورت ہوتی ہے چیف آپریٹنگ آفیسر تو وہ فرمائے گا کہ وہ شوہر ہوگا اس لیے کہ وہی وہ انویسٹمنٹ کرے گا وہی وہ پیسے دے گا اس کے اور پھر خاتون کی پوری لائف تک اپنی بیوی کی خدمت وہ کرتا رہے گا تو یہ اگریمنٹ ہے اور یہ شادی کے وقت یہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ریٹرن فارمیٹ میں قانونی شکل بھی بنا لی جاتی ہے پاکستان میں ہو جاتا ہے اور اور بھی دنیا میں اور ممالک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور اس میں پھر طلاق کے کیس میں کیا کیا معاملے کو احتیاط کرنی ہے یہ احکامات فرما دیے گئے اس کے بعد پھر اسی طلاق سے متعلق کچھ فائنینشیل معاملات پہ بھی ارشاد فرما دیے گیا الطلاق و مرتانی فیمسکم باروفن او توثری ہم ولا احسانی ولاقم ان تضو مما آتم ہنّا شعی ان اللہ ان تخافا اللہ یقیم حدود اللّہ فن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ فلاح جناح علیہ مف تدد بہ دل کا حدود اللّہ فلا تَََحہ ومن یت حدود اللّہ فولا کا ظالم یعنی اب یہ اصل میں یہ طلاق کا جو طریقہ یہ صورت طلاق میں پوری ڈیٹیل سے ہے اور اب جو پھر کوشچنس پیدا ہوئے تو اس کے احکامات صورت البقرہ میں جس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اگر اختلاف ہوگا تو مینج کیا کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فائنینشیلی ایک ایگریمنٹ تھا کہ شوہر نے بیوی بی کی خدمت ساری عمر تک کرنی تو اس کے طلاق ہوگی تو یہ سلسلہ ختم ہوگا تو اس کے لیے کیا رسپانسبلٹیز رکھ دی گئے؟ یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں دو مرتبہ دی جا سکتی ہے اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک دینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے یعنی اب یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جناب اگر آپ نے یہ کر دیا ہے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہاں جی میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں یا طلاق دے رہا ہوں تو یہ بتا دیا گیا کہ تم ٹھیک ہے اسے واپس کر سکتے ہو اس یہ نہیں ظاہر ہے کہ آپس میں دوستی ہو گئی تو واپس کرنا ہے یا بچہ ہو گیا بیچ میں یہ دیکھیں پچھلی آیت میں یہ تھا کہ ابھی وہ لوٹا سکتے ہیں لیکن اس کی لمٹ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ بھی بس میکسیمم دو مرتبہ ایسا کر سکتے ہو پوری لائف ہے اگر تیسری مرتبہ ایسا ہو تو بس پھر ختم پھر تو یہ طلاق اس کے بعد نہیں ہوگی یہ تو ختم اب الگ علیحدگی ہی ہونی ہے اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس دو یعنی اگر شوہر نے خاتون کو کوئی بینیفٹس دیے ہوئے کچھ سونا دیا ہوا یا انہوں نے خاتون کو کوئی گھر دیا ہوا تو یہ واپس نہیں تم لے سکتے یہ صورت البتہ مستثنی ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے ایک یہ ایکسپشن بھی بتا دی کہ ہاں ٹھیک ہے یعنی جیسے دیکھیں ہمارے کیس میں ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ کئی مرتبہ شادی کر لیتی ہیں اور کر کے اس کے بعد پھر جب پوری پراپرٹی لے لی تو پھر جناب کہتی چلو طلاق دو اور اس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے تو اس میں پھر ایکسیپشن بھی کر دی کہ اگر ظاہر ہے کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا تو وہ اچھے تعلق تھے اس نے سارا دے دی دیا تھا تو اب وہ زبردستی طلاق کروا رہی ہو تو اس طرح کے سینریو ہے تو پھر اس میں بھی بتا دیا کہ چلو پھر گناہ نہیں ہے کہ پھر واپس اگر آ جائے جو بھی ان کو دیے لیکن اگر مرد نے ڈسیزن لیا ہے کہ طلاق کرنی ہے تو پھر اس کے لیے یہ پاسبلیٹی نہیں ہے کہ وہ جو بھی بینیفٹس دیے ہیں خاتون کو وہ واپس لیں پھر لوگوں اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود علاحی پر قائم نہ رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے یعنی وہ property یا بڑی رقم جو شوہر رومانٹک عرصے میں اپنی بیوی کو پہلے دے چکا تھا اب طلاق نہ دے رہا ہے تو اب بیوی اسی رقم کو فدیہ کے طور پر واپس کر کے جان چھڑا سکتی ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں سو ان سے آگے نہ بڑھنا اور جان لو کہ جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہے یعنی یہ لمٹ بتا دی کہ بھی اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو رہی ہے تو اس کو پروسیجر میں کس کس چیز کا احتیاط کرنی ہے یعنی اگر اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک رومانٹک طریقے میں شوہر نے بیوی بی کو بہت کچھ دے دیا تو اب آپس میں چل رہے ہیں معاملات تو پھر اس کی اجازت دے دی ہے کہ خاتون اگر طلاق لینا چاہے تو پھر وہ اس پراپرٹی کو واپس کر سکتی ہے یا کوئی بھی کیش ہے یا کچھ سونا ہے تو واپس دے کے جان چھڑا سکتی ہے اس کے لیے اجازت ہے اچھا آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھی ہمارے کلچر میں پاکستان انڈیا میں تو یہ طلاق بہت ایک مشکل اور بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوا ہوا ہے حقیقت ہے <تصفيق> اربوں کے یہاں ایسا نہیں تھا کہ وہاں اگر طلاق کر بھی رہی ہے خاتون تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس اس کے لیے دس آپشنز ہوتی تھی کہ بہت سے لوگوں کی آپشنس آ چکی ہوتی تھیں ایک کچھ نہ کچھ ریکویسٹ پہنچ چکی ہوتی ہے کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا خاتون بھی کہہ لیتی ہوتی تھی ان کے لیے کوئی ایشو تو اس صورت میں یہ کام تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بہت اہم ہے لیکن اس کے نتیجے میں کچھ بڑے بڑے ایشوز اسپیشلی پاکستان انڈیا کے کلچر میں یہ پیدا ہو گئے ہیں اس کو تفصیل سے ہمیں بات کر لینی چاہیے تو لیکن اس سے پہلے یہ آیات کا دیکھ لیجئے کہ جس نے کچھ لیمٹ کی ہے فائن پل کہا فلاں تحلو ممباد حتہ تن کہ ہا زو غی رہو فائن پل جناح علیہ ماں ان یترا جہاں ان ذنح ان این یوقی ماں حدود اللّہ و کا حدود اللہ یو بینا لکھومی یا علم پھر اگر دو مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی بی کو تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح ہوا ہو لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اتفاق سے اس کو طلاق دے دی وہ طلاق نہیں کہ جو محض سازش کی بنیاد پر ہو تو پہلے میاں بیوی بی کے لیے ایک دوسرے کے طرح رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر یہ توقع رکھتے ہو کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اب انفارچونیٹلی کہ ہمارے پاکستان انڈیا کے کلچر میں یہ تین طلاقوں کا بڑا مسئلہ آ گیا اس کو اگلے لیکچر میں میں بہت تفصیل سے کروں گا کہ ہمارے یہاں کیا برائیاں اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے اس کی اگلے لیکچر میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ